Не сприймайте я дальністю все те, що є, що прокинулись зранку, і очі відкрили. Що ви бачите, сонце над містом стає. Щоб скрыл, а не в та ты нас нагайний сила, хай приймай ты своїх і чужих. Тих людей, що зустрічаються часом в дорозі Не сприймайте, як дані стежини і дорік І будинок старий, і годинник на розі Не сприймайте як дальність пориви душі це буває і радість безмежна і горе Здатність вірити, жити, писати вірші Не приймайте як дальність незвідомне завтра